Morjes, puhutaan tällä viikolla pitkästä aikaa jalkapallosta ja vähän urheiluaiheista, ja erityisesti tästä varista eli Video Assistant Referee, joka on uh, Futiksen uh, isoissa sarjoissa ollut käytössä nyt kohta 4 vuotta, tai 2019-2020 kaudelle se tuli, tuli käyttöön tuonne ja sitten pikkusen myöhemmin muistaakseni myöskin tuonne muihin sarjoihin. Ja, tuota, aluksihan se niin kuin, kuulostaa todella, todella hyvältä ajatukselta, että nyt kun pystytään kiista-alaiset tilanteet, tarkistamaan videolta, että päästäisiin niin vihdoinkin eroon tuomarivirheistä, joita jalkapallossa väistämättä aina tuli silloin tällöin, koska kuitenkin puhutaan, että ihmiset on niitä päätöksiä tekemässä, niin silloin täytyy hyväksyä se, että joskus sattuu virheitä. ja niin kuin Ajatuksen tasolla niin mikä sen parempaa. Että kyllähän niin kuin, äh, on, on tärkeää se, että päätökset menis oikein. Äh, ja sitten kun tietysti äh, esimerkiksi jääkiekossahan on, on video-tuomarointi ollut käytössä oikeastaan iäät ja ajat. Ja siellähän se toimii. Aikalailla lailla että minun mielestä ainakin. Että en, en muista, että olisi ihan hirveästi ollut mitään skandaaleja niin videotarkistuksista. Ja yksi syy, miksi on siellä puolen toiminut paremmin, on se, että jääkiekossa on selkeästi määritelty ne tilanteet erikseen, joissa sitä videotuomaria käytetään. Kun taas jalkapallossa ne kai on jossakin sääntökirjassa määritelty, ne tilanteet, joissa videolta voidaan tarkistaa asioita. Mutta ainakin itselle on jäänyt aika hämärän peittoon ja kuitenkin voisi sanoa, että suht aktiivisesti futiista seuraan ja en, en ole tosiaan mikään sääntöasiantuntija. Mutta onhan se nyt jotenkin outoa, että tarvitsisi olla joku sääntöjen ekspertti, että ymmärtää ne tilanteet, milloin sitä videotarkistusta käytetään ja milloin ei. Että tässä niin kun on selkeästi epäselvyyttä siitä, että milloin sitä käytetään, missä tilanteissa voidaan videolta tarkastaa ja milloin ei. Se on niin yksi sellainen asia, joka varrissa pitäisi korjata ihan, ihan mahdollisimman nopeasti, selkeästi ne jutut, mitkä sieltä katsotaan ja mitkä ei. Sitten tota, toinen asia on se, että tästä huolimatta niin virheitä edelleen tulee, ja karkeita virheitä, mikä on uskomatonta. Että nyt tuossa viime viikonlopun kierroksella Englannissa niin oli kaksi aivan päivänselvää tuomarivirhettä. Toisessa ää, hylättiin ää, Paitsiona, vai miten päin se meni? Kuitenkin se liittyi liitty siihen paitsiona että tuomio meni väärin. Ja sitten toinen oli päiväselvä käsivirhe rangaistusalueella, josta olisi pitänyt tuomitaan niin pilkku rangaistuspotku. Ja siitä huolimatta, että näitä tarkasteltiin varrilta, niin nämä tuomiot meni täysin päin mäntyä. Niin sittenhän tämä Englannin jalkapalloliiton erotuomari Howard Webb niin kutsui sellaisen hätäkokouksen koolle seuraavalla viikolla, jossa pohdittiin sitten, että miten helvetissä voi mennä väärin selkeät tuomiot, vaikka siellä on niin kuin olevinaan viisaat ihmiset kelaamassa ja katsomassa ja piirtämässä viivoja näistä asioista, että aivan käsittämätöntä, että tämähän on just se asia, mikä oli parin puolustukseksi se tärkein, että menee isot tuomiot oikein ja eihän ne mene näköjään. Okei, eli se on Ihan anteeksi antamatonta. Ja sitten, mikä myöskin on semmoinen ikävä sivuilmiö, niin on se, että ää, jotkut joukkueet, valmentajat, seurat, ää, on oppineet sen, että VAR on yksi työkalu muiden joukossa. Ja sillä sitä voidaan niinku oman joukkueen eduksi käyttää siinä mielessä, että tulee tilanne, vastustaja tekee maalin. Alkaa tuota, tuomarin piiritys. Piiritetään tuomaria, että tässä on joku virhe, ne pelaajat ei ehkä itsekään niinku tiedä, että mikähän tässä maalissa nyt olisi väärin, mutta piiritetään niin kuin, ää, tavaa vuoksi, ja painostetaan varhuonetta tarkastamaan, olisiko mahdollisesti siellä jossakin ää, kaksi minuuttia ennen maalin syntymistä tapahtunut joku rike, joka sitten tota, olisi pitänyt viheltää ja että peli keskeyttää ja jonka vuoksi sitten maalia ei voi hyväksyä. Tällaista vähän tota, oli esimerkiksi A.S. Rooma oli tässä aika taitavaa, kun viime syksynä kävi pelaamassa HJKta vastaan, ja HJK teki aivan fantastisen tasoitusmaalin. Uh, rooman pelaajat lähti piirittämään tuomaria ja kappas kummaa. Sieltä löytyi sitten sellainen uh, joku minimaalinen rike, joka oli edeltänyt tätä maalia joka sitten voitiin tulkita rikkeeksi ja sitten se maali hylättiin. Joka taas sitten johtaa vielä yhteen asiaan, mikä on, mikä on var tuhonnut, on se, että maaleja ei uskalla juhlia enää. Eli kun ainakin itselle on tosi tärkeää ollut se niin kuin fiilis, mikä. Putinsmatseissa on ja siellä yleisön keskuudessa ja tälleen. Ja mikä se hienompaa, sitten kun oma suosikkijoukkue onnistuu maalin tekemään. Mutta nyt sitten se on ikävä kyllä mennyt siihen, että maalia niin juhlitaan, mutta sitten aina on se, että mitä jos VAR kuitenkin hylkää tämän, koska niitä hylätään ihan helvetin paljon. Mitä eriskummallisimmista syistä, niin se on niin kuin vienyt jonkun aika merkittävän palausen siitä katsomokulttuurista ja futiksen katsomisen ilousta ylipäätään pois. Se, että melkein koskaan ei voi olla varma, että joku ihan selkeä tilanne voi olla, siitä voi... Olla suhteellisen varma, että varre ei sitä hylkää, mutta muuten aina saa jännittää, että uskaltaako tätä nyt juhlia, uskaltaako tuuletta, viekö vartamaan kuitenkin pois. Eli siis yhteenvetona varrin voisi polkea sinne helvetin onkaloon, josta se on tullutkin, ja ennemmin hyväksyä sen, että tuomarit on ihmisiä, jotka tekee... Joskus virheitä ja, ja niin hyväksyä sen, että inhimilliset virheet kuuluu peliin, mutta se, että tämä videotuomarointi ei niin kuin oikein äh, sanota, että se vie enemmän pois siltä peliltä kuin tuo, mikä on sellainen yllättävä seuraus sille asiasta, joka, jonka piti olla täysin positiivinen. Mutta joo, niin varrissa on kyllä uskomattoman paljon ongelmia ja melkein sanoisin, että ilman oltaisiin paremmassa tilanteessa. Uh, mutta sellainen urheiluaiheinen avautuminen nyt tälle viikolle, niin uh, palataan ensi viikolle jollakin muulla aiheella. Kiitos katsomisesta. Moikka!